Viorica Dencil, anuncă care vizează mii de oameni, atac dur la adresa opoziției. Premierul Viorica Dencil a afirmat, marți, în plenul Camerei Deputaților, ce guvernul are bani pentru plata salariilor merite ale profesorilor, sublinierei medicilor. Datele statistice oficiale arată că puterea de cumpărare din România a crescut în 2017 cu 12,7%, în cazul salariilor, sublinierea i cu 10,3 la pensia medie. Sunt cele mai mari creșteri subliniere teri de putere de cumpărare în cadrul Uniunii Europene. Maci a întrebat dacă sunt bani. De la 1 aprilie, să peletim salariile profesorilor. Avem bani atât pentru plata salariilor profesorilor, merite cu 20 precum sublinierei pentru plata salariilor medicilor, merite cu procente între 75 sublinierei 125, dar sublinierei pentru plata 1,2 milioane de bonchiere de vacanță. În valoare de 1450 de lei, pentru fiecare angajat din sistemul public, a spus Viorica Dencil, la ora prim-ministrului, într-un răspuns la o întrebare a liderului grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaților, era Luca Turcan, conform Agerpress. EFA Guvernului a răspuns sublinierei la alte întrebări adresate de parlamentari, referindu-se sublinierei la nivelul stocurilor de imunoglobulin. Avem 3500 de fiole în prezent, a spus Dencil. Ea a vorbit sublinierei despre stadiul achizicilor de echipamente pentru spitale. Au fost contractate 13 computere tomograf sub 24 aparate remene a arătat Dencil. Pe de alt parte, premierul a răspuns sub la unele întrebări care au vizat infrastructura. Referitor la infrastructură, problema este real, sublinieră tocmai de aceea, în cursul următoarei săptămâni, vom restructura monitorizarea sublinierei coordonarea investițiilor strategice prin înființarea în unei unități centralizate, a precizat Dencil. În ceea ce privește subliniere de măsurile care vor fi luate în privința infrastructurii critice, Dencil a spus, în la sfârș subliniereitul acestei luni, vom adopta o lege a parteneriatului public-privat sublinierei, un nou pachet legislativ privind achizițiile publice sublinierei, considerăm ce acest lucru este benefic sublinierei este a teptat de mulți români. Totodată Dencil a prezentat stadiul proiectului Autosărzini Sibiu, Pite sublinieră-T. Stadiul Autosărzini Sibiu, Pite subliniere t Secțiunile 1 subliniere i 5 ale autostrăzii se află în evaluare, iar la începutul lunii mai se vor anunca cât sublinieri acestor licitații. Secțiunile 2. 3-4 vor fi scoase la licitație după data de 18 iunie sub liniere, i se va obține acordul de mediu, a adugat Dencil. Viorica Dencil a fost prezent marci în plenul camerei Deputaților, la ora prim-ministrului, la solicitarea grupului parlamentar PNL.